Minél több járatot töröljenek, így nem jut haza az ünnepekre. Olyan nincs, hogy jó csatlakozást találjak a járatához. Olyan nincs, hogy időben felszálljunk. Nyugalom, most visszaviszem a gépet a kapuhoz. Szerintetek Jeff az idén velünk ünnepel? Olyan nincs, mert Jeff northwest repül. Kösz Northwest, rühellem a családomat.